Belajar menulis huruf kecil e. Mari adik-adik kita sebut sama-sama. E. -sama. Cara tulis huruf e. Pegang pensel. Langkah 1 lukis bulan sabit. Langkah 2 buat tiang kecil. Lukis bulan sabit buat tiang kecil Lukis bulan sabit buat tiang kecil E Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama Mari adik-adik lukis E kecil Pegang pensel lukis bulan sabit